تا الناس نصور للناس المشاهدين العزيزين عندنا في القناة المتتبعين ديالنا هما لي كنصوروا ليهم هدوك الناس ديالو صحاب الهلال الأحمر داخلين السوق تا الناس الناس الهلال الاحمر الهلال الاحمر ترجتونا اليوم, اليوم ترجتونا اليوم في السوق مرحبا مرحبا السيد بارك الله فيك اليوم اه المجندين وهي في ايطال الحمله التحسيسيه تقوم بعمليات اقليم في ايطال الحمله التحسيسيه تقوم بعمليات اقليم سماره وبالشراكه مع الهلال الاحمر المغربي ارتأى السيد عملية اقليم سماره بإرسال دوليه مكونه من بعض المستعفيين الهلال الاحمر المغربي الهلال الاحمر المغربي من اجل ببعض التوعيه لشعب تاع معلي الحبيبه خواتات الغام هاد التوعيه تستهدف الساكنه والكسبه اللي ساكنين في اقاليم الصحراء الناس اللي يكونوا في عمرهم تجيب لغم ديالها هنا موعوم فحال تلقاو شي سيستم غريب شي لغم بحال شي يتعاملوا معاه بحال شي ابلغ السلطات المحليه وشكرا شكرا أخويا مرحبا هذا راه فهمت شي هادشي اللي كدير راه خير كثيره مرحبا خويا هادشي كلشي في سبيل هادشي كلشي في سبيل الانسانيه الله يسلمك اول أخويا مرحبا الله يجازيكم مرحبا أخويا